هالصعوبه اللي كانت في الباركور يعني كانت فيه واحد الحاجات آه بشويه يعني, شوية يعني مرتاح شويه صعوبة في الصعوبه في العقبة والحمد لله هي نفوز في السباق يعني بفضل الله الحمد لله والمشجعين وكنشكروا الوطني اللي على السباق شكرا لهم